Svensk Byggtjänst har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Premal tagit fram insektsnyckeln. En trycksak med 42-kort som kan användas vid identifiering av de vanligaste skadinsekterna i Sverige. Alla insekter på de 42-korten är dock inte. Är skadinsekter, en del är så kallade indikatorinsekter. Det vill säga de kan påvisa att det finns skadinsekter närvarande eller att det finns andra typer av problem som fukt och mögel. Varje kort ger en kortfattad beskrivning av respektive insekt i ord och bild och där går också att läsa vilken typ av material man kan förvänta sig att det finns skador om det finns sådana. det går också att läsa om insekten i allätare eller om den eh, lever på andra skadedjur och då utgör en indikator eh, Den kan också vara indikator för fukt eller mögel som, som sagt. Till insektnyckeln kommer det också ett eh, lite förstoringsglas och en karbinhake som gör att man kan fästa den i verktygsbältet eller något liknande.